أنا في مطار طهران أردجي للنجف صعدنا بالطيارة اكو سيد شاب صغير يعني عمره صغير بالعشرينات يعني معمم قاعد بآخر شي كانت الخطوط الجوية العراقية راحوا له الجماعة فارغة الطيارة قالوا له سيدنا مكانك فارغ مكانك مزعج بالأخير كلش يم المحركات ما أعرف شنو فتيجي تتقدم سيارة فارغه طيارة بيها مكان. قال لهم مارو قالوا لي ليش؟ قال لهم مالي مكتوب بخمسين واحد وخمسين اللي بصفه ما يصير اقعد فيها. اجوني والله انا ما اعرف الرجل ما مشخصه يعني تماما. قالوا شيخنا هذا هيك قال السيد وهذا ما يقبل وطانا انه محاضرة اخلاقية وطانا جسمك اسمه من هذا؟ قالوا حفيد السيد السيستاني الله يحفظه ابن سيدي محمد رضا هاي تقوى لو ها؟ شلي شغل انا بغيري؟ نزلنا من الطيارة كان يوم غبار وتراب لقينا لنا الكزيزات اثنين سود واقفات جوجنا جناح الطيارة الفد واحد نكره والله ما معروف وشالنا وراحل وهو صعد ويانا بالباص الطويله وهو لو مو يقدر يتجند الناس لو ما يقدر مرجعيه عليا امام الشيعه بالعالم ونزل حاله حالنا واقف بالطابور وختم بالطابور ويانا وطبينا وصعدنا بالسيارات كالمعتاد ومثلنا تقوى لو مو تقوى